Δορυ, δορυ, δορυ, πήρε Όχι! Άλλος! <ΣΣ> σίγουρα άλλος! <ΣΣ> Φύγει από το κοχύλι Εντάξει, ευχαριστώ. Αυτό ήταν το κάτι άλλο. Θα ενημερώσουμε! Καλά, ευτυχώς που δεν έχω τίπανα γιατί τώρα θα εμωρακούσαν. Δεν νομίζω ότι ήταν όλοι οι κακοί και του Ντάριλς σίγουρα του άρεσαν. Έτσι, Ντάριλ? Ε, συγγνώμη, αλλά άκουγα τους Atomic Panic! Δεν άκουσα κανέναν τους! Αυτές οι εμφανίσεις ήταν καλές, αλλά το καλές είναι αρκετό για την πρώτη συναυλία στη νέα και βελτιωμένη σκηνή CochieLin! Όχι! Χρειαζόμαστε κάτι που θα ταρακουνήσει την πόλη! Ναι, έτσι ακριβώς! όπως ο Kenny Σταρ! Ποιος είναι ο Κένι Ο Kenny Σταρ είναι ο μεγαλύτερος Σταρ του Brighton! Βασικά, γεννήθηκε στην Ασταλούσα, αλλά ο δεύτερος άνθρωπος της πρώτης γιαγιάς το πήγε στο καλοκαιρινό σχολείο εδώ που σημαίνει ότι είναι Κένι είναι Isso,